З 10 ранку працювали на кінцевій зупинці вулиці Новокузнецької, в одному з приватних маршрутних таксі, що рухається 99 маршрутом. За допомогою мобільної діагностичної станції виявили порушення технічних параметрів. Мобільні параметри – щоб світопропаткання скла була не менше 70%, а лобовин – не менше 70%. Медичній засобі – Візуально було помічено, що на транспортному засобі на боковому стеклі водія нанесена тонувальна плівка. Ми знаємо, що порушення чи ні, коли за допомогою технічного пристрою перевірено світлопропускаємось скла, даного, на якому нанесена тонувальна плівка. У зв'язку з погодними умовами це провести не вдалося. Але було перевірено візуальний даний транспортний засіб, комплектність даного транспортного засобу не відповідає вимогам. Аптечка в нього прострочена, а також відсутній пасок безпеки, який передбачений технічною характеристикою транспортного засобу. Буде складено постанову. Відносно нього за порушення технічного стану транспортного засобу. Старший інспектор поліції Антон Журавський показав, якими пристроями обладнана мобільна діагностична станція. Глибиномір висоти, висоти протектора, шин, люфтомір, сумального люфту руля, димомір, газоаналізатор відпрацьованих газів, шумомір. Та прилад для визначення світопропускання скла. Також є прилад для вимірювання і регулювання фар транспортних засобів. За допомогою мобільної діагностичної станції інспектори щодня перевіряють технічний стан пасажирського та вантажного автотранспорту на дорогах. Працює вона у патрульній поліції Запорізької області другий тиждень поспіль.